نعم. رجل جاء مع زوجته في نهار رمضان وهما صائمين ثم يفطران بعد ذلك وهما يفعلان ذلك عن جهل بالاحكام الاسلاميه وبعد ان عرف ذلك اراد ان يكفر عما سلف ولكن المراه توفيت قبل ان تكفر عن ذلك والرجل الان يريد ان يكفر عن نفسه وعن زوجته المتوفيه فماذا يلزمه من الكفارات عنه وعن زوجته؟ من اتى زوجته في رمضان صائم فقد ما عظيمه عظيم وهذا في الغالب لا يخفى يعني هذا من الأمور العامة بين المسلمين والمعروفة بين المسلمين أن الدماء ممنوع مستيان الصيام وليس بجائز بل هو حرام هو لا يخفى في الغالب على المسلمين ومن أتى ذلك فإنه عليه كفارة وجدير بالتعذيب والتأديب عن عمله السيء وعليه كفارة عن ذلك وهو وهو عبء إيه رغبة مؤمنة فإن عجل صار كما للمتتابعين فإذا استطاع أطعم ستين مسكينا في كان جماعة رمضان أما إذا كان في رمضان, رمضان في قضاء رمضان أو في هزر فعليه التوبة وعليه قضاء اليوم الذي أفطره وأما في رمضان فعليه مع قضاء اليوم عليه كفارة من عتق أنف أو عبد مؤمن أو مؤمن فإن عجز صار شهرين متتابعين فإذا استطاع أطعم ستين مسكينا ثلاثين طاعة سلطان بين فقيرين هذا هو الواجب في هذه المسألة مع قضاء اليوم أو الأيام التي أفطرها. كل وطن في يوم عليك كفارة فيه مع قضاء اليوم. نسأل الله وإذا ماتت تقرأ عنها اليوم أو الأيام التي فعل فيه. فيها جريمة، تقرأ عنها يقرأ عنها أقاربها. مخيرة مرتب مثلا تستقيم فإن لم يستطع أولا العز هذا أول. فإن عجز فاغتيال. فإن عجز فا مو مخير. مرتب. كذلك إذا كان عليها صيام إذا ماتت ولم تصم يقول النبي عليه من مات على عنه ولي طبعا اختها او امها او ابوها الاجنبيات و ان هذا شيء ممنوع من طريقة استخدامهم ومن طريق المسؤول عنهم حتى يبلغوا ان هذا شيء ممنوع وانه لا يسمح به في اسواق المسلمين ما